السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كتاب العادات الذريه بس قبل من نتكلم عن الكتاب لازم نعرف هو ليه كده في الاصل اتسمى كده العاده عموما هي الحاجه اللي احنا بنعتاد نعملها كل يوم الفتره دي واللي بتشكل مستقبلنا الفتره الجايه سواء كانت عاده كويسه او عاده سلبيه فمهم جدا نركز احنا بنعمل ايه كل يوم لان ده اللي هيشكل مستقبلنا طيب بس برضو ليه الكتاب اسمه العادات الذريه ايه علاقه الذره بالموضوع الزرة هي حاجة ضئيله جدا جدا جدا لدرجة ان محدش بيلاحظها ولا بيشوفها في نفس الوقت هي حاجة جواها كمية طاقة محدش ممكن يتخيلها وبنفس الكيفية الكتاب هيتكلم عن عادات بسيطة جدا من كتر ما هي صغيرة ممكن نسميها او نوصفها ان هي زرة محدش بياخد بلو منها وفي نفس الوقت هي فيها كمية طاقة وكمية نفع محدش يتخيلها وفكرة الكتاب ان الكاتب بيشاركنا عاداته الجديدة اللي اكتسبها بعد ما مر بمحنه جديده جدا وهي انه اتصاب بمضرب بيسبول في وشه والاصابه دي كادت ان تصل يعني لعاهه مستديمه فالكاتب حبي يكلمنا هو ازاي تجاوز المحنه دي واكتسب عادات جديده من الموضوع وكمل بيها بقيه حياته بصوره احسن فتعال بقى نتكلم عن فصل الكتاب بالترتيب والفصل الاول بعنوان القوه المدهشه للعادات الذريه وفي الفصل ده الكاتب اتكلم عن قد ايه عاداتنا اللي احنا بنبدا نعملها دلوقتي هتغير يومنا ومع تكرارها على مدار الأيام هتبدأ تغير حياتنا كلها بس وانت بتغير من نفسك او انت بتكتسب عادة جديدة دايما هتقابلك مشكلة وهي ان انت ما بتشوفش النتيجة بسرعة لو بدأت اي حاجة في الكون عمرك ما تشوف النتيجة بسرعة بس هتشوف نتيجة صغيرة كل يوم اللي انت بتعمله سواء كان كويس او مش كويس بمعنى انا لو بدأت كل يوم اخصص شوية من يومي للقرايه فبدأت كل يوم أقرأ ساعة فعلى اخر الاسبوع هكون مثلا خلصت كتاب بس هل ده معناه أننا بقيت مثقف؟ لا بس هل ده برضو معناه أننا ما أنجزتش حاجة؟ برضو لا ما معنى أن النتيجة الكبيرة مش هتيجي بسرعة بس كل يوم أنت بعتتك الكويسة بتحقق النتيجة صغيرة كويسة مع تكرار الموضوع على أيام كتير هتوصل في نهاية المطاف للنتيجة كويسة كبيرة بقى واضحة قوي ودي حاجة جميلة جداً بتخلينا نعمل حاجة علشان نفسنا فما في النتيجة ركز في نفسك إزاي أنت كل ما بتعمل حاجة كويسة بتنجز اي حاجة بتبقى كويس ولو على اقل النهاردة فتعلم دايما تستمتع بالرحلة وبالسعي لان متعتهم في الحقيقة بتكون اكبر من النتيجة النهائية وكده كده النتيجة جاية في الاخر لان انت بتعمل انجاز صغير كل يوم مع جمع كل الانجازات اليومية دي هتوصل بإذن الانجاز كبير في الاخر والموضوع ده ينطبق على الايجابيات والسلبيات فركز كويس اوي انت كل يوم بتعمل ايه فلو كنت كل يوم بتمسك التليفون حوالي خمس ساعات تضيع فيه وقت وتشتت نفسك ببوستات كتير وفيديوهات كتير تأثيرها ساعات يكون ايجابي عليك وغالبا يكون سلبي وغالبا انت لو استغليت الوقت ده في ان انت تنجز حاجة مع مرور ايام كتير هتوصل لنتيجة كويسة على المدى البعيد فبتكتشف ان انت كده عندك عادة سلبية فبتبدأ تقلل منها بالتدريج لغاية ما تتخلص منها على المدى البعيد والكاتب بتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي اننا سهل نحط الهدف الكبير الواضح النهائي لحياتنا بس صعب نمشي الطريق لاخره وصعب اصلا نعرف الطريق اللي احنا المفروض نمشي فيه عشان نوصل للحلم ده او للنهايه دي عشان كده الكاتب قال نصا انت لا ترتقي الى مستوى اهدافك انت تنخفض الى مستوى انظمتك ايه يعني, يعني من الاخر كده نعمل ايه؟ الطريق اللي تتحط فيه ايا كان امشيه لاخره هتبقى وصلت لنتيجه كبيره كويسه وحققت هدف كويس جدا بمعنى اننا بنشوف الطرق اللي متوفر لنا والطرق اللي نقدر برضه نوفرها في حياتنا ونسلكها مش بندور على نهايه موجوده في طريق اصلا مش متوفر لنا فبكده نكون مش لقين حاجه نحط فيها مجهودنا فانت شوف ايه الطرق او ايه الحاجات اللي تقدر تحط فيها مجهود في حياتك دلوقتي بالظروف المتوفره دلوقتي وحط فيها كل مجهودك وفي الاخر باذن الله توصل لنهايه كويسه جدا لان ربنا بحكمته هيدبر لك النجاح في اي طريق تمشي فيه ده كده كان الفصل الاول تعالوا بقى نتكلم عن الفصل الثاني وهو كيف تشكل عاداتك هويتك في الفصل ده الكاتب بيتكلم عن ثلاث طبقات أو ثلاث نقط بيتغير بسببهم السلوك النقطة الأولى هي أن النتيجة اللي أنت كنت متوقعها تتغير بمعنى إن أنت كنت ماشي في طريق معين وبتبذل فيه مجهود كبير ولو يكن شغل دراسة والنتيجة في النهاية ما كانتش المتوقعة فسلوكك الإيجابي اللي هو الإنجاز والسعي يتغير إن أنت لو كملت الطريق وكملت سعي في حياتك عموماً في الاخر هتوصل لحاجه كويسه لان طول ما انت بتسعى طول ما ربنا هيبقى شاهد على سعيك وهيساعدك وهيكرمك باذن الله. النقطه الثانيه هي ان عملياتك نفسها تتغير يعني انت كنت ماشي في طريق معين بطريقه معينه بتنجز بمعدل معين يبدا بقى اللي انت بتعمله ده يتغير سواء للايجابي او للسلبي ده بقى هيأثر على الطريق وعلى النتيجه في الاخر. والنقطه الثالثه هي حاجه متعلقه بافكارنا وتصورنا وعقيدتنا القتاليه للحاجه اللي احنا بنحارب عشانها دي. وكل حاجه تستحق المحاربه بالمناسبه بس بهدوء بمعنى ان انا لو في شغل دراسه اي حاجه لازم اديها المجهود اللي هي تستحقه وزياده كمان ليه علشان اتعلم منها اكبر كميه ممكنه من الخبره في نفس الوقت اجيب منها برضو اكبر عائد انا عارفه ان ناس كتير بتبقى شايفه ان السعي لا يقتضي حتميه الوصول وانت مش على قد المجهود على قد النجاح بس صدقني اللي بيفضل يسعى على قد ما هو قادر دايماً ربنا بيكرمه في الآخر ولتقت نقط اللي قلتهم دول مش شرط يكونوا حالات خارجية بيأثر عليك هما الأحسن أصلاً يطلعوا منك بمعنى أن انت ممكن تكون مستني نتيجة معينة من طريق معينة متوفقتش فيه فتقوم تغير نتيجتك فتغير أسلوبك وتغير تفكيرك ناحية الحاجة اللي انت كنت فكرة وحشة دي فتسعى فيها وتطلع فيها خير ليك بمعنى أي طريق تتحط فيه اشتغل لأن ما سعي أخرته صفر يمكن السعي لو يقتضي حتمية الوصول للهدف اللي في دماغك بس هو يقتضي حتمية الوصول لشيء معين ربنا كاتبه وفيه خليلك بإذن الله في حكمة ربنا وسعى دايما والكاتب قال جملة مهمة جدا في الفصل ده الوقت يضخم الهامش بين النجاح والفشل وده لأن الوقت ممكن لو أنا بستغله في حاجات كويسة يكون حليفي يكون كل من الوقت يعدي كل ما أنا بنجز أكتر ونجح أكتر بس لو أنا بستخدم الوقت ده في حاجة سلبية أو بضيعه كل الوقت يعدي كل ما ده يكون اسوء فانت تقدر تخلي كل دقيقه بتعدي عليك هي دقيقه ايجابيه انت بتحقق فيها نجاح اكبر وبتنجز فيها اكتر لو بتستغل وقتك صح لو بتستغل الطرق الموجوده قدامك وبتمشي فيها وتحط فيها مجهود على قد ما تقدر وبتسعى علشان نفسك وتتوكل على الله ما تشغلش بالك بالنتيجه فحتى ما يبقاش السعي مؤذي ساعتها فعلا انت هتحب كل يوم عايشه وهتستنى كل يوم يجي مش هتبقى بتعامل مع حياتك كلها بسلبية لان اصلا الايام صالحك لان انت عندك حاجة تعملها وعندك حاجة تعيش عشانها فاوعد بطل سعي طيب احنا كده اتكلمنا عن العادة الجديدة وازاي هي هتأثر علينا بالإيجاب وازاي احنا فعلا محتاجين نتغير ونبقى ناس احسن بتتعامل مع يومها ووقتها بطريقة احسن بس ازاي بقى فعلا نبدأ نكتسب عادات جديدة الكاتب بدا يكلمنا في الفصل اللي بعد كده عن القوانين الاربعه لاكتساب عاده جديده والاربعه قوانين دول بيتلخصوا في كام نقطه وهم ان انت ممكن تشوف اي حاجه ايجابيه جدا فتحفزك فتديك رغبه انت كمان تتحرك فالرغبه دي تبقى قويه فتستجيب للرغبه دي وتبدا انت كمان تنجز فتوصل لنجاح معين فتبقى خدت مكافاتك فمجرد ما تلاقي محفز ورغبه وتستجيب للرغبه دي وتوصل لمكافاه انت كده بدات تكتسب عادات ايجابيه طب ازاي اعكس الاربع نقط دول علشان ابدا اتخلص بقى من العادات السلبيه بتاعتي باذن الله هنتكلم عن النقط دي الفيديو الجاي علشان ما يبقاش فيديو النهارده ثقيل عليكم بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو عندكم اي نصايح بخصوص المونتاج او الالقاء ممكن تسيبوها في الكومنتات لو عندكم برضو اي اقتراحات بخصوص كتب هي ريت تسيبوها في الكومنتات واتمنى ان انتوا تكونوا حبيتوا الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته